Придбай календар, допоможи ЗСУ. Благодійну акцію організували у середмісті обласного центру. Скільки коштів вдалося зібрати? Лікують поранення і травми. Службові собаки, які служать в різних підрозділах Командування Сил підтримки ЗСУ та Нацгвардії, проходять реабілітацію у Хмельницькому. Зустрічає гостей у Старому замку. У Старокостянтинові запрацювала резиденція Святого Миколая.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 Станом на 29 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 104560 російських військових. Противник втратив 3018 танків та 6047 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2004 артилерійські системи, 423 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1717, безпілотних літальних апаратів та 268 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 одиниць, спеціальної техніки – 179. За 309 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Цей пес, якого зараз обстежує працівник першого і єдиного в Україні Хмельницького військового шпиталю ветеринарної медицини – непростий собака. Він служить в одному з підрозділів сил підтримки ЗСУ. Тут він проходить реабілітацію. Начальник шпиталю, професор Кирило Чумаков, каже. Великий вклад в перемогу приносять наші тварини. Це собаки взривотехніки, собаки, які шукають людей, собаки, які шукають рештки людей, собаки, які шукають вибухівку собаки, які шукають наркотичні препарати зараз на блокпостах чи на певних пунктах, собаки, які несуть службу в погранвійськах, в національній поліції, в національній гвардії, тощо, дуже багато кінологічних підрозділів і роль службового собаківництва дуже велика. За його словами, Хмельницький шпиталь на реабілітацію перевозять собаки з фронтової та деокупованої зони, де виїзні бригади шпиталю надають їм допомогу. Працюють, так каже, з 2018 року. Було проведено до 200 операцій на передовій. Це і Сєвєродонецький, і Маріуполь, повністю лінія фронту була тоді накрита нашим шпиталем. Київ, Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостоміль, Чернігів два рази, Суми, Дніпр два рази. За цей рік вже 13. Міст ми об'їхали, де окупованих і під час бойових дій, де проводили ряд маніпуляцій, тобто хірургічних втручань, терапевтичних маніпуляцій. На чмерт шпиталю Юлія Шеремета розповідає найбільше службових собак, осколочних поранень, травм лап, контузій та стрес-синдромів. Тварини будуть на реабілітації після наданої або оперативної, або психологічної допомоги. Реабілітаційний центр за три місяці створили в приміщенні старої котельні волонтери за свої гроші та кошти друзів. Витратили на все, каже Мар'яна Овчарук, 400 тисяч гривень. Зварили ми ці вольєри, вставили ми вікна, двері, побілили, провели сюди світло, провели каналізацію, залатали цю дирку, тому що тут була дуже велика така ну, здорова така дыра, і просто текла вода. Тобто, хтось купив цемент, хтось купив пісок, хтось купив метал. Хлопці просто варили це і своїми силами не брали за це жодної копійки. Мар'яна, як і її подруга Оксана Даніло, хмельничанки, обидві бізнес-лумен та волонтерки. Оксана розповідає, як вони разом вирішили взятися за цей проєкт. Це було двосекундне рішення, нас з двох з Мар'яною. Ми приїхали привезли чергову партію кормів. І ми побачили на свої очі тварин, які лежали, ну, кругом лежали, тут і в вольєрах, і на дворі, і в актовому залі. І вони стікали кров'ю. І... Післяопераційний період у них був дуже важкий, а такого місця, як от, де їх покласти, де їх перев'язувати, такого не було. Зараз тварин після реабілітації повезли на місця служби. Але, каже Юлія Шеремета, собак привозять періодично бригади шпиталю. Виїзні бригади працюють фактично у всіх напрямках. У нас є спеціально обладнаний транспорт всім необхідним і мінімум раз на місяць є відрядження. Хлопці збираються, їдуть, надають допомогу там, де вона необхідна, потім транспортують тих, кого можна транспортувати сюди. Кирило Чомиков каже, виїзні бригади допомагають не лише службовим тваринам. Надавали допомогу Гостомільському реабілітаційному центру диких тварин. Ми, коли туди приїхали, це був кошмар. Там близько тисячі наимінувань було різних тварин, і половина з них було перебито з осколками, з контузіями. І ми там провели не один день, щоб надати йому допомогу. Із його слів, шпиталь продовжує приймати й цивільних пацієнтів. Катерина привезла на черговий огляд кішку Африку. Каже, великих черг тут не заставала. Я приїжджаю, звичайно, зранку. Якщо приїжджати десь в обід, то багато людей, зранку – небагато. В принципі, все швидко, класно. За словами Юрії Шеремети, роботи в працівників шпиталю побільшало в рази, та вони виконують свої обов'язки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. На друге поповнення виводок лабрадорів чекають у розпліднику службових собак, яке відкрили два місяці тому на базі кінологічного центру головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Зараз там підростають бельгійські вівчарки Малінуа – одна дівчинка та три хлопчики. Про це розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за роботу зі щенятами відповідає інспектор-кінолог Інна Герасімова. Раніше жінка працювала в кінологічному центрі поліції Донеччини в Маріуполі. Проте після окупації була змушена покинути рідну домівку та підрозділ. І зараз працює на Хмельниччині. Як розповіла Інна, у розпліднику щодня займаються вигулом та соціалізацією щенят. Вигулюють собак за територією кінологічного центру для того, щоб вони не боялись інших людей, тварин та машин, говорить кінологиня. За її словами, у віці двох-трьох місяців щенят передають у підрозділи. Там визначатимуть їхні здібності і тренуватимуть. Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям відкрили в Хмельницькому представники прифронтової Гірської міської територіальної громади з Луганщини. Тут роздають гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та допомагають їм у вирішенні соціальних та побутових питань. Про це Суспільному спільному розповів начальник Гірської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко. Однією з задач було це зменшення навантаження на місцеві органи влади. Ми знаємо, що Хмельниччина це як Флагман гуманітарної місії найбільше тут тимчасових переселенців ви бачили, що скільки він з Херсона навіть зараз прибуває, тому що я сам родом з Херсонащини. І тому ми також взяли на себе певну відповідальність і хочемо забрати це навантаження з ну, відділу соціального захисту тих чи інших. Ну... Державних установ. Чиновник говорить, від початку заснування влітку координаційного центру допомоги тут надали три тисячі гуманітарних наборів вимушеним переселенцям. Понад 300 книг працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» завезли в медичні заклади, де проходять лікування поранені захисники. До такої волонтерської поїздки долучаються не вперше, розповіла Суспільному організаторка дозвілля центру Ольга Шевцова. За її словами, до акції зі збору книг долучаються самі письменники. Так, автор збірки «Мамина молитва» Сергій Коломієць передав 200 примірників власної книги. – Як вас звуть? – Анечка. – Анічка. – А тебе я. Лєра. – А ти – Саша. Святий Миколай зустрічає гостей у казковому будиночку на території замку князів Острозьких у Старокостянтинові. Після привітань з новорічними святами роздає їм подарунки. – Тобі, і тобі, наші, і тобі, Тим часом за дверима резиденції діти в очікуванні зустрічі з Миколаєм співають колядки.